بعد از رو من تنها توی داگاه دانشگاه قدم میدم چون آخرین روز قبل از سطرات ترلم دانشگاه بسیار خروت و ساکت دانشگاه خوش اون روز بعد از ظهر شاکت مورد علاقممون توی دانشگاه جا نمیزاشتم تا نشم بعد از ظهر دوباره به تنهایی به دانشگاه برم انتهای پله ها این رو دیدم که در پارچه سفید پیشیده شده بود بند پاره سرش بیرون زده بود و پارچه دیگه در انتهای پاش بست شده بود مطمئنم یکی از کلاس که درس مراقبت از اجزاد و تمرین می فراموش فرموش کرده بود که این مانکن دوباره در جای انبار بگید در حالی که با نانتی قولی زدن تسلیم گرفتم مانکن رو دوباره سر جوش بذارم شاید برای عجیب باشه اما توی دنشگاه ما یه درس در مورد نحبه مراقبت از ارکسات و نحبه بسید کفن نظریه دفت وجود داره به مانکن نزدیک شدم با یه دست بغدش کردم بعد اون رو با کمی سختی به انبار کشیدم به نظرم خیلی از ترد دیگه بود که قبلا دیده بودم اونا رو توی امتحای انبار کنار یه مانکن دیگه گذاشتم بعد به قسمت آزمایشگاه رفتم تا جاکت بردارم به برست اینکه که جاکت هم برگشتم یادم افتاد که امروز هیچ کلاسی غیر از کلاس ما توی دانشگاه برگزار نشده بود برگشتم خواستم پران اونجار ترک کنم که دیدم یه مانکنه قد بلند که توی انبار گذاشته بودم دوباره تنها روی دامرو بود اما این بار استاد دو بردو سمت و سمتوارن